У відео розповім вам про лист з податкової, який отримав один з наших клієнтів, внаслідок чого податкова намагаються донарахувати йому податки. Це відео для вас буде цікавим прикладом для того, щоб не попасти в аналогічну ситуацію, тому обов'язково додивляйтесь до кінця, бо ближче до кінця відео я розповім, як нам вдалося успішно вийти з цієї неприємної ситуації. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звер до мене за платними послугами, є на цьому відео. Один із наших клієнтів, який є ФОПом і він зареєстрований в Одесі, отримав лист з податкової з проханням надати дуже широкий список документів. Цей ФОП працює з багатьма постачальниками, які є теж ФОПами, і вони продають йому товар. Податково насправді його попросила надати майже всі можливі документи. Серед цих документів і довідка про руху коштів по рахунку, всі акти приймання передачі, рахунки на оплату, накладні, договори з постачальниками і покупцями, реєстр ре та покупців з кодами і ДРПО, і також загалом описати, чим займається бізнес в цілому. Одним словом, запит документів був дуже широкий. Таке враження, ніби відбувається взагалі податкова перевірка. Хоча ми знаємо, що документальна податкова перевірка, яка може дійсно запитувати такі документи, вона стане на сьогодні заборонена. Звернув увагу, такий лист прийшов на користь ФОПа-єдинника, це навіть не загальник. І я загалом навіть трішки був в шоці, хоча бачу десятки, а може й сотні листів від податкової. Так от я був в шоці з того переліку, який надала податкова для цього фоп єдинника Лист податкової насправді аж на 10 аркушів, тому. Весь мені вам буде складно показати, але суть в тому, що там було досить багато такої інформації водяної, яка спрямована залякати підприємця, яка спрямована запутати підприємця. Але ми насправді детально вивчили цей лист, розібралися і зрозуміло, в чому була проблема. Виявляється, насправді, проблема була в чесності ФОПа. Він чесно працював, подавав звіти 4DF, оскільки закуповував товари в інших ФОПів, і відображав по реєстру, в кого він купував ці товари. Більше того, цей ФОП навіть під час війни працював з касовим апаратом. Зокрема, в нього був чекбокс, якщо ви теж хочете з ним працювати, лінк є в описі до цього відео. Так, от серед тих контрагентів, в яких ФОП, наш клієнт, закупав товар, було декілька ФОПів, які є внутрішньопереміщені особи, і вони продавали йому товар. З цими внутрішньопереміщеними особами ФОП зустрічався, він їх бачив, бачив їх склади, приїжджав на склади і забирав товар сам фізично на своєму автомобілі. Проте, як виявляється, як це виявилося з часом, ці ФОПи внутрішньопереміщені особи не оновили місце реєстрації на контрольну адресу на території України. В цьому листі податкова просила ФОП доплатити 18% податок на дохід від тих грошей, які ФОП оплачував на користь тих внутрішньо переміщених осіб, які не оновили свої адреси. Така ситуація виникла через те, що дійсно в нас в податковому кодексі є норма, яка зазначає, що якщо фізична особа-підприємець має адресу на непідконтрольній території України, хоча по факту вона може знаходитися на підконтрольній території України і там здійснювати бізнес, то будь-які організації, юридичні особи чи ФОПи, з доходу, який йому виплачують, цьому ФОПу зобов'язані отримувати податок на дохід в розмірі 18%. Тобто перефразую простими словами. От ви є ФОП, ви купили десь там товар, і про це ви в 4DF, що в якогось ФОПа закупило товар. Звичайно, що ви не зобов'язані цього ФОПа реально перевіряти і дивитися, де в нього там адреса. Вас це цікавити немає. Але чисто формально, по закону, ви зобов'язані отримати 18% податок на дохід. А якщо цього не зробите, ну знову ж таки, податкова з радістю вам буде присилати такі листи і змушувати вас примусово доплачувати цей податок. Зараз ми продовжимо аналізувати цю ситуацію, і ми насправді позитивно її завершили, і до нарахування податку вдалось уникнути. Я зараз розповім, як вдалося зробити і розповім нашу стратегію, але перед тим хочу вам нагадати, що вже 29 жовтня, це в цю суботу, стартує нарешті курс Сам собі юрист, в якому ми будемо насправді розглядати десятки таких цікавих практичних ситуацій щодо фінансового моніторингу, аудитів бізнесу, щодо перевірок, щодо договорів і щодо судових справ. Я впевнений, що ця інформація для вас буде дуже корисна і дуже цінна, оскільки це дійсно реальна практика. Ми будемо показувати дуже детально, як ми діяли, як приймали рішення, які документи готу вали і найголовніше, до чого це привело? Одним словом, на курсі залишилося вже буквально пару місць. Якщо вам дійсно цікаво отримати цю інформацію, переходьте за лінком в описі під цим відео і бронюйте собі останні місця, які там залишилися. Ну і тепер повертаємося до нашої ситуації. У нашого клієнта дійсно була можливість побачити ту людину, в якої він купляє товар, він дійсно бачив реальний склад, він забирав цей товар, він бачив, що людина працює в місті Одеса, там, де і він працює тому у нього навіть не виникало підозр, що можливо, там є адреса реєстрації. Десь на непідконтрольній території України, і зазвичай ви знаєте, що я в своїх відео, особливо попередніх, рекомендував, що по мінімуму треба писати податківцям у відповідь на лист, зазвичай краще відповідати, але відповідати мінімум і документів теж давати мінімум. Тому що якщо ви дасте забагато, то ви отримаєте ризик того, що податківці щось з цих документів придумують, і все одно щось вам постараються донарахувати якісь штрафні санкції. Проте в цьому випадку в нас ситуація була досить критична, оскільки ми сперечалися з прямою нормою закону. Яка, хоч і трішки не зовсім, напевно, адекватна, але тим не менше вона прийнята. Ми використали наступні аргументи, які ви зараз бачите на екрані. По-перше, ми повідомили податківцям, що в податковому кодексі немає такої норми, яка зобов'язувала би ФОПа перевірити іншого ФОПа, коли він здійснює в нього покупку. Такого не існує, і обов'язку вас перевіряти когось немає. Ви ж не податкова, щоб це робити. Крім того, насправді ми прийняли рішення надати серію первинних документів перед тим, як реально їх перевірили. І ми показали, що в тих первинних документах пише. Місце отримання товару підконтрольна територія України. Крім того, ми запросили лист постачальника, і на щастя він нам його додав про те, що він дійсно працює на підконтрольній території України, що в нього тут є склад, що він здійснює тут реальну діяльність. Крім того, ми вказали податківцям, що ми не можемо відповідати за незміну реєстраційних документів нашим контрагентом, і ми не можемо за це нести жодної відповідальності і жодних штрафних санкцій. І крім того, ми також звернули увагу, що податківці не можуть в своєму запиті просити. Таку широку кількість документів, оскільки це не документальна перевірка, є мораторій на документальну перевірку, тому вони взагалі повинні трішки заспокоїтися. Весь цей спектр аргументів насправді заспокоїв податкову, і на сьогоднішній момент в нас немає ні дзвінків, ні листів, ні стягнення податків, ні податкових подомлення рішень, тобто, навіть незважаючи на те, що є пряма норма закону, до нарахування податків вдалося уникнути. Але я впевнений, що, на жаль, ну не всі зможуть підготувати таку якісну відповідь. Тому майте на увазі цю ситуацію. І таких ситуацій насправді реальних і практичних, на курсі сам собі юрист буде дуже багато, тому вам це може дійсно бути корисно, цікаво і актуально. Тим не менше, на цій позитивній ноті не переключайтесь, нажимайте зразу на наступне моє відео, де я розповів, якою логікою слід користуватися, коли готувати відповідь на лист податкової. Побачимось в цьому ролику, воно буде вам корисне.